Preduzetnik uobičajeno koristi prostorije koje obezbedili ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni. Ovo, za početak, ova tačka se potpuno prolazi za svakog ko radi za stranog poslodavca, a evo u kojim slučajima se padala, dešavalo se da strani poslodavac iznajmi co-working mesto i naredi svakoga dana na sedištu od 9 do 5 ili 15 do 23 ili veći, vidite. Potpuno je normalno da se posloda, nalogodavac i izvršilac dogovore oko toga kada će nešto da se radi. Naime, definitivno nećete menjati kablove u ekspozituri banke, za, ono, kablove za internet ili tako nešto, dok ekspozitura radi. Uvijek ćete dobiti od njih da to radite van njihovog radnog vremena. Ukoliko vam poslodavac ne uh, naređuje da dolazite kod njega, i gde sedite smatrate da nalogodavac i vi ovu tačku broj 2 prolazite.